Я готова, якщо доведеться, віддати життя за Україну. Це був його свідомий вибір. Мій син виконав своє призначення. Я мати героя, який загинув, захищаючи Україну. Я хочу сказати, що бути матір'ю за будь-яких обставин – це дуже відповідально. За великим рахунком, це Боже благословення. А в часі війни – це бути берегиною для того, хто захищає Україну. Для інших людей бути прикладом сильної жінки тут, в тилу, в час війни. Також всіма способами можливими для себе також воювати за волю і незалежність України. Коли мій Сашко став на захист своєї держави, я для себе зробила висновок, що любити батьківщину і бути патріотом можна не тільки на словах, а свою любов до батьківщини можна довести справами. Як би мені було неприкро про це говорити, як би мені було неприкро усвідомлювати те, що мій син віддав життя, для себе я я твердо вирішила, що е мій син віддав своє молоде життя за кожного з нас, за мене, за вас, за кожного громадянина України. Якось він мене запитав, мамо, а що ти зробила для перемоги? Запитання було для мене дуже несподіване і, напевно, кілька секунд я обмірковувала, що я маю йому відповісти. Тоді я йому сказала, що я виховала сина. Буває, інколи мене хтось із незнайомих мені людей запитує, а чи є у вас діти, а скільки у вас дітей. І от той момент, я завжди зупиняюся і десь моя підсвідомість опрацьовує, а як я маю правильно відповісти. І я кажу, що в мене двоє дітей, тому що син, який віддав життя за Україну, в моєму серці, він живий.